تو السلام علیکم کیا حال چال ہے تو آج ایک اور فنی ویڈیو ہے جو بہت ہی فنی ہے تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ پٹھان کو اگر کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور وہ کس طرح رہتے ہیں اور وہ کس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو جب اپنا جو ایک پٹھان دوست ہے جب اپنے دوست لڑکی سے ملنے جاتا ہے یعنی کہ اپنے جی ایف سے ملنے جاتا ہے گرل فرنڈ سے ملنے جاتا ہے تو وہ اسے کیا فرمائشیں کرتی ہے تو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کومنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا کافی فنی ویڈیو ہے آئی ہوپ آپ کافی انجوائے کریں گے تو لیٹس سٹارٹ ویڈیو خدا کی قسم بانو. خان تم سے بہت محبت کرتا ہے. یہ فہم کی سر کی کسم کہانی تم جو کہے گا ہم, ہم تمہارے لیے جان دینے کو بھی تیار ہے گلخان یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن پہلی بات مجھے تمہارا فہم گل دوست ہے نا یہ مجھے بالکل نہیں پسند اس کی نیت مجھے کھوٹ نظر آتی ہے یا تو یہ رہے گا یا میں <laughs> <laughs> خانی سے بتاؤ کہ میں رہوں گا غائب کر دیا اسے تمہارے لیے اپنے دس سال کی دوستی بھی ختم کر دی لیکن گلخان دوسری بات یہ تمہارا تمام منچا نا اس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے تو تم اس تمانچے کو گھماؤ گے یا مجھے دیکھو شیربانو تمہاری نے تمانچا بھی غائب کر دیا تمہاری خاطر یہ گلخان آج کے بعد تمانچے کو ہاتھ پی نہیں لگائے گا گلخان یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو تمہاری اردو نے مجھے بالکل نہیں پسند آتا تھا تھا کھاتا تھا या तो सही अंग्रेजी सीख लो या दो <laughs> बस इतनी सी बात जब से मुझे पता चला है न शेरबानो तुम्हें अंग्रेजी पसंद है तब से मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू की है और देखना दो महीनों में अंग्रेजी सीख जाऊंगा हैं? दो महीनों में वो कैसे हैरान की जरूरत नहीं ये सब मैंने यू डिक्शनरी से सीखा है इसमें पश्तों का लफ्ज डालो अंग्रेजी में तब्दील हो जाता है देखो अभी मैं डालता हूँ संग ہاؤ میں نے بہت انگریزی سیکھی اس سے دو مہینوں میں گارنٹی کے ساتھ میں انگریزی سیکھ لوں گا یہ میں پر پر انگریزی پہ بولوں گا ہاں یہ کہنا بھی آ گیا گول خان مجھے تو پتا لگ گیا کہ تم مجھ بہت ہی مبت کرتے ہو اور میرے تم ہر کچھ چھوڑ سکتے بس یہ ایک آخری خواہش ہے اور مجھے پتہ ہے کہ تم میرے چھوڑ دو گے یا نسوار تیری اسے چھوڑ دیا نسوار چھوڑی باقی سب کچھ تم ہم سے ہمارا زندگی مانگ لیتے ہم خوشی خوشی دے دیتے لیکن تم نے تو ہمارا غرور چیننے کی کوشش کی ایک چٹکی نسوار کی قیمت تم کیا جانو شیر بانو یہ تو سر درد کا ساد ہوتا ہے یار یہ ایک جو پٹھان کا لفظ تھا یعنی کہ جسے کہا جاتا تھا کہ یہ پٹھان کی ایک محبت تھی پٹھان کا یہ چیز سوچنے کو ملتی ہے کہ پٹھانوں میں ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں لیکن جو ہے نا نسوار کا جو ہے نا دور دور تک چھوڑنے کا چھوڑنے کی بات ہی پیدا نہیں ہوتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پٹھان جو ہے نا اس نے اور لڑکی کی وجہ سے اپنا جو دوست چھوڑ دیا اس کے لیے اپنا جو پسٹل تھا جو اس نے ویپن رکھا ہوا تھا وہ چھوڑ دیا اور اس نے وہ انگلش بولنا سیکھ لیا اس کے لیے تو وہ اس چیز سے بڑھ بڑھ کے اگر آخر کار اس نے کہا کہ یہ تم نسوار چھوڑو گے تو میں تبھی تم سے نا محبت کروں گی اور اس کے علاوہ میں شادی نہیں کروں گا اگر تم نے یہ نسوار نہ چھوڑی تو, تو پھر وہ اس نے دی تین چار دفعہ دیکھا آپس میں کہ یار یہ یہ تو مسئلہ اور کچھ بن رہا ہے کیونکہ دوست بھی میں نے چھوڑ دیا اس کے بعد اب وہ جو تماچا جسے کہہ رہا تھا یعنی کہ پسٹل وغیرہ رکھنا وہ بھی چھوڑ دیا تو یہ اب مجھے کہہ رہی ہے نسوار بھی نسوار بھی چھوڑ دو تو اسی لیے اس نے اسے چھوڑ دیا سیدھا سیدھا اسے کہا کہ نسوار جو ہے نا میری زندگی ہے تم میری زندگی مانگ لیتی سب کچھ مانگ لیتی لیکن یہ نسوار چھوڑنے والا جو کام ہے مجھ سے نہیں ہوگا تو یہ چیز ہے کہ پٹھان سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں لیکن ایک نسوار کو چھوڑ کے تو یار یہ ایک فنی ویڈیو تھی تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ